السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع لبنان الرئيسي دور تاني عمارة ومدخل واتنين اسانسير شقة على الشارع بتتباع بالفرش والأجهزة والتكيفات نبدأ أول حاجة عندنا هنا الريسبشن ده عندنا أول حاجة الريسبشن يشيل تلت قطع كبار والريسبشن كله علي الشارع وميزة ان هي دور منخفض ومميز علي الشارع الشقة مساحتها ميتين وتلاتين متر دي واجهتنا على شارع لبنان بس طبعا البلكونة متقفلة جبنالكم الريسبشن كله بالكامل هنخش وشوفنا حمام الضيوف هنخش بعد كده على الغرف ده باب بيفصل الاوض عن الريسبشن أول حاجة بتقابلنا هنا أول غرفة طبعا الغرفة مساحتها كبيرة وفيها تكييف سبليت بالمناسبة الشقة ليها حصة في الأرض وحصة في الجراج والتفاصيل كلها هتلاقوها أسفل الفيديو دي أول غرفة بعد كده بنلاقي المطبخ علي يدنا الشمال مطبخ كامل ، ونطلع تاني لطرق التوزيع بنلاقي عندنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين وفيه كابينه شاور وبنلاقي عندنا بعد كده الغرفة الثانية وبعد كده عندنا الغرفه الرئيسيه فيها البلقرات موجوده والتكيفات وده حمام الماستر اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولو اول مره بتشوفنا ياريت تشترك معنا في القناه وتفعل الجرس ولايك على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم تزور مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته